Розпочався благодійний концерт в академічного муніципального камерного хору із колядок та ще дрівок. Глядачі на концерт поступово збираються по обидва поверхи торгівельного центру. Хмельничанка Людмила розповідає, на концерт прийшла спеціально задля підтримки дівчинки. Я їй неодноразово скидала кошти на рахунок мами, і ми прийшли сюди спеціально на цей концерт. Хмельничанка Ніна з онуком Георгієм також прийшла послухати концерт. Хлопчик розповідає, Софію підтримував і раніше. Побачив, що завжди облювлення веселі біля школи, то я завжди Шукав і кидав гроші, щоб ця, ну, ця, ця дівчинка врятувалася і все було нормально в неї. Якби в мене було десь, наприклад, тисяча гривень, я б кинув би 500. От сьогодні відказався від всяких покупок. Бабушка каже: віддай всі гроші, що я мав сьогодні купити. Віддай, будь ласка, Софійці. Мати дівчинки Анна Коваль, каже, із потрібної суми наразі зібрали 24 відсотки. В грошах це складає 15 мільйонів гривень, необхідно ще 48 мільйонів нам зібрати. Зараз вона почувається фізично добре, немає в нас погіршень, тому що ми на даний момент отримуємо підтримуючу терапію у Польщі. За її словами, часу для збору коштів залишається все менше. Стан стабілізувався, але вона росте і набирає вагу, і щоразу залишається менше часу, тому що препарат можна ввести тільки до ваги 13,5 кг. На даний момент Софіка має 9 кг 200 г. По приміщенню торгівельного центру під час концерту ходять волонтери з благодійними скриньками. Кураторка збору коштів Аліса Берешвілі каже, допомогу для дитини шукають різними способами. Благодійними концертами, благодійними ярмарками. Більша частина збору також проводиться в соцмережах. Це Instagram, Facebook. Просимо блогерів про інформаційну підтримку, Тобто просимо знайомих. Розставляємо скриньки по містах, в магазинах, в кав'ярнях, флайера роздаємо. Художній керівник хору Ігор Цмур каже, концерт із репертуаром колядок та щедрівок влаштував в торгівельному центрі за проханням матері-дівчинки. Атмосфера дійсно сприятлива. Тут є Гарна, гарна молодь, яка слухає, а молодь зараз треба залучати до українських пісень. Несуттєво, чи це народні пісні, чи це колядки, чи це щедрівки, чи це поп-рок-музика. За словами матері-дівчинки Анни Коваль, наступний благодійний концерт влаштовуватимуть 19 січня. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.